Привіт, хлопці та дівчата. Е, це Толік. А це Антоха е, З сайту unkrainian.com. Е... Ось, тепер що... у нас вже з'явилися перші підписники і глядачі ми хочемо розказати трошки про те, що ви взагалі тут дивитесь і чому це все відбувається. Власне, зараз піде річ е, більш детально про наш проект. Чим він є, чим він не являється, ось те, як ми це задумували, що ми тут катаємося автостопом, от ми поїдемо в великий автостоп більше ніж на місяць. Ну і всім цікаво, правильно то хочеться подивитися, як же вона там виглядає. То ми вирішили окей, будемо знімати відео і викладати. Тому чим цей проект цікавий, це тим, що він буде показувати. Без особливих прикрас, ну, і без особливої награності прямо з життя. Те, як це виглядає, як живуть українські студенти, як вони розважаються на кшталт нас. Е -е, крім того, хотілося б зразу сказати, чим Uncranian.com не був. Про це скаже він. Е -е, власне, наш проєкт не буде рекламою якихось постелів. Е -е, це не буде реклама якихось туристичних операторів чи чогось іншого. Ми подорожуємо дикарем. Відповідно, буде багато жістяку, хлопці. Ну, просто так, як воно є, так життя, з усіми тими страхами, з е, усією, з усіми проблемами, котрими ми зустрічаємось. Час від часу величезна втома, час від часу просто розчарування в усьому. Але це те, з чим доводиться миритися, і просто йти далі. Так, Тому... ну, і те, що через, коли через це проходиш, воно тебе прокачує. Правильно? Для нас, сторікам, це в якомусь розумінні теж такий челендж про те, як щось розказати, і щоб і тебе це перло, і щоб було цікаво в той життя. От, і ми собі надумали, що таке робити, нам пообіцяли, вам. І починаємо, власне, робити. А, але досвіду так особливо немає. Ну, так трохи є, взагалі. Mm -hmm. Ну, нема. Не так, як у всіх, Ну, yeah. трохи є. Yeah. От, і... Тому що, з деякими елементарними речами, типу, там, як викласти відео на YouTube, ну, Таке, коротше, можуть бути косяки, так що не вбраджайтеся. Якщо ви можете зробити щось краще, то напишіть нам. Толік Антон, ви тупите. Так, ми, ми критику приймаємо, ми критику любимо, будемо то все враховувати і намагатись зробити краще. То Коли у вас є ідеї, є побажання, ми готові їх чути. Так, пишіть нам, от ми, може, там, вставимо навіть лінк чи щось таке. Емейли є, телефон є, в Києві ще можна потелефонувати. Так, хлопці, Давайте до зустрічі в дорозі, або в наступному відео, хто знає, що буде раніше. Так, да, і ну, поки що так рахуємося, взагалі класно. Толі зараз е, їде на роботу, там щось звільняється, Та, не знаю, звільняється. Та не звільняється поки. Це я... спонсорства всяке. Так, да, вже є перший спонсор. Так. А, я взагалі тут закінчив університет, тут хочу диплом забрати, його ще не зроблю, так що сказати більше ніж. Що будемо буде. робити після подорожі, <laughs> не знаю. <laughs> не знаю. <laughs> а будемо <laughs> мега знаменитими чуваками? Так, да, я думаю, да, ну, ще. Ну все, ребята. Так, да, вибачте, що знову задовго. Ну. Да. Да. <laughs> Давай.